بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نستعد الآن ونتهيأ من أجل اكتشاف مقبرة الملكة كليوباترا بمدينة الأسكندرية إن شاء الله بعد ما بلغنا أن هناك تعاون جدي من بعض الباحثين عن الأثار ان شاء الله سوف يقدموا لنا العون من اجل الوصول الى افضل حفائر ممكن ان احنا نعملها ان شاء الله في الكيلو سبعين مدينه الحمام وطبعا جاري الان اعداد مذكره من اجل ارسالها الى مديريه الاثار بالاسكندريه وعمل البحث الشامل من أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملة فكل ما يشغلنا الآن عن مقبرة الملكة كيلوباترة إن هي تعتبر دبة الأرض في البحث الخاص به بعد استفاء كل البحث من الناحية النظرية وجدنا ان الملكة كيلوباترا فعلا هي دبت الارض المذكورة في القرآن الكريم في آية 82 من سورة النمل طبعا بعد مراجعة الاحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام اقولها لكم باختصار برضو سريعا كده عشان نفهم الآيات بتاعة سورة النمل كانت بتتكلم عن الناس ان هما بيكذبوا بعودة الروح مرة أخرى للجسد وان هو هيتحاسب تاني وان هو هيكون عظام ورميم يعني حاجة خلاص مش هينفع ان هما يرجعوا تاني هما ده اعتقاد الكفار ان ربنا ما يقدرش ان هو يرجعهم تاني او مش مؤمنين كمان بالإله يعني ان في إله خلقهم أساسا يعني فده اقوى رد يعني للناس ان ربنا قادر على عوده الناس مره اخرى وحسابهم من جديد فدي ايه من ايات الله الكبرى وكمان الملكه كليوباترا لديها معلومات واسرار عن الفراعنه وعن الاهرامات ربما تفيد في هذه المعلومات من الحقبة التاريخية كذلك الأمر بالنسبة لوجود كنوز ضخمة مع الملكة كليوباترا كما أشارت الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول تخرج ومعها كنزها في حديث تاني يقول إنها ذات زغب وريش يعني كانت الملكة كليوباترا بتلبس الزغب والريش على راسها حتى النص جني اللي معانا. المتداول يعني العملة المصرية اللي هي المعدن تلاقيه لابسه اللي الزغب والريش على رأسها يعني احنا قلنا دلوقتي ايه حديث اه اول حديث اه ان هي تخرج معها كنزة ده اول واحد الحديث التاني ان هي ذات زغب وريش حديث ثالث بيتكلم ان هي مثلا اوزانها وزن فيل ومش عارف خصرها خصر هر هذا معنى ايه تشبيه مجازي عن الحلق اللي هي بتلبسه من العاج بالفيل وخصر هر يعني اللي هي بتلبس جلد النمر على خصرها زي حزام كده من جلد النمر ويعني حديث كده بالطريقه دي الحديث الرابع اللي هو تكلم كل واحد بلغته فعلماء التاريخ اثبته بالدليل القاطع ان ان هي فعلا بتتكلم عده لغات وعندنا كمان ده الحديث الرابع الحديث الخامس تخطب انف الكافر وتجلو وجه المؤمن بالعصا ده لما كانت بتقابل الناس كانت بتحييهم بالعصايه كده على يعني تشير الى وجوههم كده بالعصايه ان هي بتجلو وجوههم يعني تديهم البركات من عندها يعني ده حتى موجود في مسلسل كليوباترا ممكن تتفرجوا على ملكه كليوباترا لما كانت بتحيي الشعب بهذه الطريقه وتختم انف الكافر لتضع يعني علامه على اللي هم مرتكب الجرائم عشان يبقى مميزينه في السوق وعارفينه ان ده مثلا حرامي ده قاتل ده سارق كده يعني الجرائم بالطريقة دي يعني ف كمان حديث سادس اللي هو بتقول يقول فيها إنها وجهها وجه إنسان وذات أربع قوائم اللي هي يعني تمثال أبو الهول كان كل ملك فرعوني يجي يعمل تمثال ابو الهول عباره عن اسد وهو الوجه بتاع الملك بيحطوه مكان الراس الاسد فوجهه وجه انسان ولها اربع قوا اما بقى الحديث السابع الحديث السابع مش فاكر بالظبط بس هحاول افتكره يعني في حاجة تانية نسيها المهم هجيب لكم يعني هي معظم الاحاديث بتشير إلى الملكة كيلوبتر فعلًا أنا لما جيت يعني استغربت في البداية البداية جات لي المعلومة إن الملكة كيلوبتر دي تطلع حية ده ازاي الملكة كيلوبتر تطلع حية تاني معقول ملكة بقى لها ألفين سنة ميته وتطلع حية تاني يعني طبعا جبت صورة موميا متفحمة كده لونها اسود طبعا الكلام ده ما نفعشي لا تبقى جسمها زي ما هو قلت فيه الكلام ده رأيت في صورة الكهف ان الحاجات دي ممكن تحصل يعني يعني زي اهل الكهف كده لما قعدوا 300 سنة وربنا اعطانا مثال ليهم في القرآن الكريم وكان معاهم كلبهم وقعدوا 300 سنة وهم لما صحوا من من الغفوه بتاعتهم او من النوم بتاعهم ال 300 سنه ده قال لك احنا ما لبسناش الا يوم واحد ف 2000 سنه لما تعودوا من ملكة كليوباترا ممكن تكون هي هربانه لسه وكانت لابسه ازهى الثياب بتاعتها قبل الرومان ما يدخلوا باسبوع وبعدها اختفت على الانظار تماما عن الشعب بعد اسبوع دخلوا الرومان مصر فهي اخذت كل كنوزها زي ما قال الحديث تخرج معاها كنزها يعني الكنوز كلها بتاعتها اخدتها معاها وراحت الخبيئة دي ودخلت في الخبيئة دي وقاعد زي اهل الكهف نامت محسيتش بقى منفسها لغاية دلوقتي هيجي بقى مين المهدي المنتظر او السيد المسيح هما الاثنين شخصية واحدة فالمهدي المنتظر مكتوب بقى في صورة يعني في ايات كده او في في كتاب الجفر ان هو هيجي مع مريم المحمديه مش عارف حاجه العذراء يعني هتيجي معاه واحده مين هي الواحده دي فانا قلت اكيد يبقى الملكه كليوباترا بدل هي دبت الارض المذكوره في القران هتيجي هي الملكه كليوباترا طب لابسه اذهل ثيابها فعلا اه وكانت لابسه ابيض لباس ابيض على دليل على الفرح كده وبعد كده ايه بقى راح الملك إيه اللي هو بتاع الرومان دول قعدوا يبحثوا عليها في كل مكان مالقوهاش في الاخر راح اخترعوا بقى حكايه السم ديت وان هي سمت نفسها وماتت وبتاع عشان ايه يكذبوا على شعبهم في اليونان في قصدي في اسمها روما طبعا هم دوله الملكة كليوباترا كان مستحلف لها ان هو ياخدها في روما ويلففها شوارع روما كلها حتى الحيه او ميته. يعني شوف ايه بقى من يعني من غيظه فيها فهي طبعا عارفه ان لو الرومان دخلوا مصر هيفتشوها وهيقلبوها فهي اخذت كل الكنوز بتاعتها فعلا وراحت مخبياها في الكيلو سبعين في مدينة الحمام وده المكان اللي احنا نتوقع فيه وفي موقع اخر برضو في الكتيبة اربعه وتمانين نضار تبع الدفاع الجوي وفي كمان موقع اخر في بنجر السكر قرية داوود قرية رقم 4 دي برضو فيها أثار فتلت مواقع دولت مبدئيا كده هنحفر فيهم ولسه في موقع تاني في معسكر الراس السودة بتاع الأمن المركزي وفي مواقع أخرى برضو في داخل قصر المنتزة ليها برضو علاقة بالملكة كيلو فيعني في, في هناك مواقع كثيرة لسه عايزين نحفر فيها ففرصة عظيمة لكل من يريد أن يشارك في هذا البحث من علماء أثار أو من دارسين أو باحثين أو من المهتمين بالتاريخ أو رجال الإعلام والصحافة والتلفزيون وكل دولة اللي ليهم اهتمامات خاصة بالأثار يعني ممكن يتفاعلوا معايا ويصوروا الكلام دوت على اساس ان احنا نطلع الخبيئة بتاعت الملكة الكرباطل ان شاء الله أمام العالم بفضل تعاون الناس معانا ان شاء الله واللي عايز برضو يمول في هذا المشروع يعني مش هيتكلف كتير لان الأماكن معروف والحفر مش هيبقى مكلف نحن يعني نجيبه اجهزه ان شاء الله تحدد المواقع بالزبط بحيث ان احنا نحفر بطريقة ميكانيكية بالالات اللي هي الحديثة للحفر وبعد كده ما نوصل للعمق اللي هو مناسب مثلا نبدأ الحفر يدوي عشان نوصل للمكان فان شاء الله كل حاجة ممكن تبقى سهلة وبسيطة وباذن الله احنا ننتظر برضو ردود من الناس وتعليقهم على الفيديو ونرجو منكم المساهمة بأي طريقة كانت من أجل إنقاذ-إنقاذ مصر من خطر الطوفان العظيم القادم عليها من نهر النيل وانهيار السد العالي فااا اللي احنا هنستفيده من المقبرة دي إن احنا أسعار الحاجات عشر أضعاف يعني الحاجة الإزازة الزيت ب35 جنيه دلوقتي اللتر اللي هو العادي مثلا هيبقى ب3 جنيه ونص فكل حاجة هترخص إن شاء الله يعني السكر هيبقى بجنيه ونص مثلا الكيلو الرز نفس الحكاية هيبقى بجني ونص 175 قرش الكيلو يعني هنرجع أسعار زمان إن شاء الله زي ما كانت باذن الله تعالى بفضل تعاونكم معايا وانكم حابين الموضوع ده وان انتم عايزينه فعلا فاحنا لازم نتحرك لا الا المطالب بالتمني انما بالعمل فاحنا لازم كلنا نعمل مع بعض احنا يعني مش هنروح القمر ولا هنسافر بعيد ده الارض موجوده عندنا في مصر والحفر مش هيتكلف حاجه فقط يعني ناس مثلا عايز انكم يبقى مطلب يعني تبقى مطلب شعبي من اجل انقاذ مصر ان احنا ندور على الملكة كرباطرة ونشوف مصداقية كلامي ايه هو ده المطلوب منكم فنرجو من جميع التعاون معي من اجل مصر افضل ان شاء الله لان في بعض الناس نهمهاش ان هي مصر تكون كويسة ولا حاجة لا على عكس كده خالص يعني يعني فاحنا خلينا احنا الكويسين واللي احنا عايزين نبقي خلي مصر احسن وافضل ان شاء الله وعشان صوتنا يوصل للرئيس عبد الفتاح السيسي لان احنا في قاع المجتمع دلوقتي والسلطة في القمة فصعب صعب جدا ان صوتنا يوصل لوحدي منفرد كده لازم يكون معايا ناس تأيدني وعشان يقدر صوتنا يوصل حتى للرئيس يقول لك اه القناه دي مثلا عليها مشاهدات عاليه جدا في مشتركين كتير آه يبقى كده هيهتموا بالكلام انما لما يلاقوا قناه ضعيفه وما فيها عدد المشتركين بسيطه وعدد ال... انا مش بعمل كده عشان اكسب او من القناه ابدا والله انا كل هدفي انا ليا سنتين اهو عامل القناه وشغال بابسط الادوات عشان اوصل صوتي للناس والحمد لله يعني انا قد ممكن اظهر بصوت وصورة بس للأسف ان الموبايل بتاعي باظ يعني اللي هو كنت بصور بيه والحمد لله وننتظر رب ان شاء الله تليفوني عسيبه برضه للي حابب اتصل بيا زيرو اتناشر ثمانية خمسة سبعة تمانية تسعة سبعة ثلاثة أربعة وإلى اللقاء في معلومات أخرى جديدة في فيديو جديد إن شاء الله اتابعوني.